اهلا فيكم في حلقه جديده فيديو جديد ريفيو جديد هنا على قناه سفنيس شكرا شكرا شكرا مره شكرا على الدعم على الفيديو الماضي حق ويندوز اتمنى تروحوا تجربوه كثير دخلوا لي انستغرام او صح انت مش متابعني انستغرام عشان كذا ما تعرف شو سالفه الناس تابعني في الانستغرام تابعني كلمني في الانستغرام هنا يمكن ارد على معظم التعليقات بس مو كلها تعال الانستغرام عشان نسولف وشيء ثاني قبل لا نبدا الريفيو حق اليوم ابغى اقول لكم حاجه كنا نسوي زمان فيديوهات تاعت المتابعين جيش الجوعانين يصوروا فيديو يقول جيش الجوعانين اقوى جيش وحطها في الفيديو في بدايه الفيديو في المقدمه ارجعوا سووها شوف رقم الواتساب راح يطلع لك مكان في الشاشه ما وين هذا رقم الواتساب ابعث لي فيديو تقول فيه جيش الجوعانين اقوى جيش وراح تطلع الفيديو الجاي اليوم هارديز صار هارديز صار لنا فترة بالزمان ما سوينا هارديز، هارديز اليوم مسوين وجبة الصراحة والله أنا حتى ما أعرف إيش هي، شفت صورتها وعرفت إنها وجبة جديدة في هارديز وكعادتنا نحن نسوي الوجبات الجديدة نسوي لها تقييم وريفيو، هذا اليوم راح نكتشفها مع بعض لأن من شكلها ما عرفت إيش الجديد فيها غير الشكل، فراح نفتح اليوم الوجبة اسمها فريسكو ساندويتش، فريسكو ساندويتش من هارديز، نفتح طلبت الفريسكو ساندويتش وطلبت معاها صوص وطلبت ميلك شيك في حياتي ما جربت الميلك شيك حق هارديز خلينا نجرب نشوف هارديز ايش عندنا في الميلك شيكات هذا هو الساندويتش الساندويتش حق هارديز نايس نايس باكجنج احسن من المره الماضيه اكبر شويه يعني شيء حلو طيب الساندويتش هذا جو اول ان يقول لك من هارديز جول اول ان خش كله جوه قامت جو اول ان هذا هو هارديز وهذا هو الصوص اللي طلبناه باربيكيو صوص طيب ايش هو الفريسكو لغه واصطلاحًا ما اعرف ايش يعني فرسكو اذا في حد فيكم يعرف ايش يعني فرسكو ، يكتب في التعليقات تحت الله يرضى عليكم اختلاف ثقافات وهذه كلمه تمر علي اول مره وطبيعي ما بعرفها طيب ايش هو الفرسكو؟ ايش أيوة. هو أيوة. أيوة. ايوه ايوه ايوه هذا هو اللي شفته في الصوره هذا اللي شفته هذا اللي شفته وراح تشوفوه الحين معايا اللي الحين ما جربوه طبعا راح تشوفوه معايا وتشوفوا ايش ايش هو الفرسكو نفهم مع بعض ايش هو الفراسكو طيب هذا آه نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الساندويتش الفرسكو هذا آه انت يا قرطاس يا كيس اطلع برا شويه عشان نقدر نشوف مكونات الساندويتش طبعا في خبزتين ولو فتحنا الخبزتين ها آه في جبن في قطعة دجاج في طماط وفي مايونيز وفي قطعة خبز ثانيه ايش الجديد في الساندويتش هذه يا هارديز الدجاج هو نفسه، الجبن هو نفسه، الطماطم هو نفسه، فأعتقد إن هو يمكن نوع الخبز، زي ما سوينا هناك في الفيديو الماضي قلنا في نوع خبز جديد، يمكن فريسكو هو الخبز، ما أدري والله. اللي يعرف يخبرنا. طيب، هذا هو سندويش بكل بساطة، الخبزتين آه، توست على شكل بيضاوي بدل التوست العادي تجيبه من الدكان من البقالة مربع، هذا توست دائري. وفي دجاج وفي جبن وفي مايونيز وفي طماطم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هارديز، نجرب التشيكن فريسكو. اليوم الفريسكو من هارديز بسم الله. هم هذا مو مايونيز طلع. مين فيكم كان زمان يأكل ساندويتش صمون أو أو توست وفي كرافت جبن مدهون. وطماطم حق الفطور هذا هو هذا هو الفرق الوحيد انه فيه دجاج بس فيه جبن في الخبز الفريسكو يمكن الخبز وفي طماطم وفي جبن في قطعه دجاج جديده جايه كذا ضيف شرف في الموضوع فصار الموضوع فريسكو والله مش مش مش سيئه لا مش سيئه حلوه حلوه بس مو جديده يعني ما ما شفت شيء جديد في الموضوع غير غير الفرسكو غير الاسم فخلينا نشوف السعر ونشوف هل فعلا هذا السعر الشيء دفعناه هذا يستحق انه نجرب شيء لمجرد اسمه متغير طيب فريسكو ساندويتش لا صراحه لا ما اقدر اتكلم 19 درهم 19 درهم بدون وجبه هذا حسابه لحاله بعد شيء بتكلم عن الميلك شيك طبعا هذا درهمين الصوص هذا شو فايدته يعني هذا باربكيو صوص، باربكيو صوص تاكله مع اللحم. اوكي، هذا انا اللي طلبته، فما راح اقدر اقيمه معه انا طلبته، هل احطه مع الدجاج؟ ما راح أجرب مع الدجاج صراحة. السندويش لذيذ، يعني طعمه حلو. الجبن مع الدجاج، مع الطماطم، مع الفريسكو، طعمه حلو. طعمه حلو وسعره مناسب 19 درهم، عادي يعني. لكن الحين ما اعرف ايش الجديد. ليش يا يا يا هارديز وصلتوا مرحله اطلاق سندويش جديد وزينتوا الشوارع ودفعت بلاوي على الدعايه والاعلان على شيء مثل هذا. هل في هل في شيء أنا رايح علي؟ هل في شيء؟ هل هذا سندويش قديم مثلا كان موجود ونص طلبوه يرجع ولا؟ ايش ايش الفكره بالضبط؟ ايش ليش في بز؟ ليش في قوم وقعده صارت على هذا السندويش؟ اللي كتركيبه ما في شيء جديد لكن كطعم لذيذ 19 درهم. جربوا مره ما راح تخسر شيء. فتجربه انا اشوفها ممتازه صراحه، مش زعلان اني جربتها، لأن سندويش لذيذ. وانت يا صاص ترجع مكانك زي الحلو، انا ما ادري ليش طلبت صوص باربكيو وانا عارف السندويش تشكن، والله مش عارف، الباربكيو يجي مع اللحم مش مع التشكن. بسرعة نجرب هذا نشوف ايش موضوعه لان هذا دفعت فيه مبلغ يعتبر كبير مقارنة بسعر سندويتش هذا لحاله ب دره. 13 درهم. ليش ملك شيك 13 وسندويتش ب 19؟ في توازن لازم يصير يا هارديز. ها؟ آه. فانيلا ملك شيك. فانيلا ملك شيك لذيذ. كأي فانيلا ملك شيك. ما راح اقدر اقيم سعره هذا صراحه كفانيلا ملك شيك لاني مو كثير اطلب فانيلا ملك شيك من اماكن مختلفه واقدر احدد لك اذا سعره مناسب ولا غير مناسب لكن طعمه لذيذ طعم الفانيلا ملك شيك لذيذ يستحق التجربه هل راح تاخذه مع الوجبه 19 راح تحس ان راح تحس ان انتصب عليك صراحه سندويش 19 وملك شيك 13 في في خلل شوي في تركيبه تركيبه السعر صح مظبوط؟ الحين نجيبهم كلهم قدامنا وقت التقييم، عشان تعرف يا حبيبي يا عزيزي المشاهد اذا تروح تحط فلوسك في هذا الشيء وتجربه ولا خلاص صفوان قال مو حلو ما راح نروح نجربه، اول شيء الباكجنج الباكيجنج مثل ما قلت لكم احسن بكثير من مطاعم كثيره بدون ذكر اسماء، اذا تشوف الفيديوهات الماضيه راح تفهم، لكن الباكجنج اليوم عجبني راح أطيم اربعه من خمسه مش الباكجنج الواو مثل باقي مطاعم ثانيه كمان، لكن 4 من 5 اشوفه وايد وايد فير هذه الوجبه 4 من 5. السعر ما راح اقيم السعر تاع شيك لانه مالي وايد في الملك شيكس، لكن السندويتش 19 درهم مبلغ جدا ممتاز، ما شطح في السعر كثير لانه سندويش جديد، سندويش جديد نزله وسعره مناسب اي حد يقدر يروح يجربه، فالسعر اعطيه خمسة ولا اعطيهم اربعة؟ ما ادري اربعة او خمسة، المهم السعر عجيب صراحة واعتقد بمقدور اي حد يدفع عشان يجرب هذه الوجبة. التوصيل بصراحة انا طلبت عن طريق ابلكيشن توصيل ما طلبت مباشرة من المطعم. اتأخر شوية هل التأخير جاء من الابلكيشن ولا التأخير جاء من المطعم؟ ما حد يعرف. يعني. فما حكون فير معاهم لكن عادة في هارديز لما تطلب منهم بيجيك الاوردر بسرعة، فما راح نزعل منهم على هذا التأخير البسيط، راح نعديها هذه المرة. وبس والله هذا كان وقته معاكم اليوم يا جيش الجوعانين. اشوفكم الفيديو الجاي فيديو جديد ريفيو جديد ابغاكم ترسلوني فيديوهات جيش الجوعانين اقوى جيش عشان نرجع نحطها في المقدمه زي ما تعودنا زمان في 2018 2019 وابغاكم تكتبوا لي تحت ايش المطاعم اللي صارت فتره تنزل وجبات وانا مش داري وراحت علينا وتبغوني اجربها قبل لا انتم توقعون في الفخ وتضيعون فلوسكم. عليها كان معاكم صفوان عمر ابو فدايه سريع ما طلبت عن طريق المطعم ما طلبت عن طريق المطعم يا عم صغيره زي ساندوتشات كرافت اللي كل سنه في المدرسه والله بس باقي خيار باقي خيار وخلاص تصير هي هم بيعملوا احمد